الاهمال هو مدمر العلاقات الزوجيه، وهو واحد من الاسباب الرئيسيه لتفكك الاسره، بوجوده في اشيا كتير حلوه بتبطل موجوده، الشخص اللي بيحس بالاهمال بيصير عنده أناعة انه ما عاد اولويه عند الطرف الثاني، وانحرم من الدعم النفسي والعاطفي وبلش يحس بالوحده اللي بتخلي الواحد يكره حياته، الحكي بقل، والتفاهم بقل، حتى الاحترام بقل. البيت بصير مشحون طاقة سلبية بتخلي الواحد دايما حاسس بخنقة وتوتر وبتجي أفكار سودة تخليه يبلش ياخد قرارات ممنيحة أبدا